Reachie în scandalul monstru de la Antena nu. Gestul care l-a teredat pe militarul erou, după preciză. Scandal monstru la Antena 1. Luni seara, la emisiunea la Cuite a participat Miclo Stolnai, un buctar originar din Gheila, care a susținut ce a participat la 5 operațiuni ale armatei române în teatrele de luptă. De asemenea, Tolnai a spus și a fost lăsat la vatră din cauza unui accident petrecut în Afganistan, nici acum încasează o pensie de doar 360 de lei. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale l-a demascat pe Tolnai. Oficialii mea APN au dezgluit ce Miglos Tolnai nu figurează în baza de date a Ministerului, nici ca militar în rezervii, nici ca militar activ.